Привіт, друзі! Сьогодні я в кілька кілометрів від дому. Тут на природі якісь птахи тут біля мене. У нас нема снігу, хоча температура мінус 3. Сьогодні хочеться помолитися за Україну та за українців, тому що атаки москалів, ракетні та інші тривають. Мені пощастило, моя хата, вціліла та зорвана, а в декількох людей вже потрясіння, випробування. Господи, дякую тобі за сьогоднішній день, дякую тобі за успех, що кожен клинний сталь буде покараний, що буде перемога одного дня в Україні, в Україні. Украинцев от всякого зла, от ганьбы, от войны. Дай нам, Боже, жить спокойно и мирно, чтобы все враги были переможені, чтобы все враги Украины были покараны. Боже, ты все могут, ты можешь все. Дякую тобі, что ты слышишь меня. В ім'я Ісуса Христа, Алілуя, Амінь. Друзі, я молюсь не тому, що я хочу показати, що я вмію молитися, а тому, що реально є потреба. Є потреба. Отож, продовжуємо жити, продовжуємо боротися. Хто може, допомагайте нашим захисникам, нашій країні. Я вчуся та працюю, але зараз, у зв'язку з ситуацією, мене не викликають на роботу. Ось такі пташки тут обітаю, живуть. Вони теж хочуть жити, як і люди, як усе живе. Дай Боже нам вижити та робити Божі справи. Алілуя, амінь. Дякую всім друзям, всіх, хто зі мною. Дякую всім захисникам та захисницям. Дякую Богу. На все добре.